في خلود اللي حلاها يزيد النور نوره الف بسم الله عليها من عيون الحسد اقبلت بنت الحجر كلها بدر البدور من حلاها يا برقي ورزم قصيده من احساس وشعور والوصوف ابلغ من الشاعر اليمن انقصد في خلود اللي حلاها يزيد النور نور الف بسم الله عليها من عيون الحسد أكبرت بنت الحجر كانها بدر البدور من حلاها شع يا بارقي ورسم يا رعي بنت فايز واخت فيصل ما يلحقها قصور كيف يلحقها وفيصل لها الحسن واستعدت للظهور لاني خلتها على رقابي عنها تبتعد من كثر ما زيني فيها من الله محصور وفي ملامح الجمينات تباشر السعاد فرقت واستبردت وبهجت كل الحضور بالجمال اللي يقولوني ما يذكر بحي <تصفيق> الغالية والغالية عندها اهلها ما تبور في كنفة يستهنت وعاشت في رغد بفعال ابوها على مر العصر فايز اللي بالمراجل على القمه صعد <تصفيق> هو وامها ثقل وعقرب توافينا الشبور <تصفيق> ام فيصل ما خلق مثلها قبل وبعد <تصفيق> وفيصل اللي صقره فايز وعث الصقور يوم اذا الهده صقور انت في عزم وجهل <تصفيق> ياصيده من احساس وشعور والوصوف ابلغ من الشاعر الي بانقصد قصور كيف يلحقها وفيصل لها عنوس سند البست تاج الحسن واستعدت للظهور لاني خلتها على أرقابي عنها تبتعد من كثر ما زيني فيها من الله محصور وفي ملامح الجمله تباشر السعد فرقت واستبردت وبهجت كل الحضور بالجمال اللي يقولون ما يذكر بحد فايز وعاشت في رغد، <تصفيق> تفتخر بافعال ابوها على مر العصر فايز اللي بالمراجل على القمه صعد، وامها ثقل وعقرب توافينا شبور، امي فيصل ما خلق مذلها قبل وبعد، وفيصل اللي صقر فايز وعث صقر يوم اذا